مرحبا بكم هناك سبع مجتمعات حول العالم يتحكمون في العالم الخاص بنا الذي نعيش به منذ عصر الحضارات القديمة اليوم في هذا الفيديو سنتعرف على هذه المجتمعات وكيف أنهم تمكنوا من السيطرة على العالم بهذه الطريقة هل أنتم مستعدون للتعرف عليهم؟ إذا فتابعوا الفيديو للنهاية ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بأعجاب واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد سابعاً الماسونيه تعتبر هذه المنظمه واحده من المنظمات الحصيفه غير الدينيه والرمزيه والفلسفيه تم اقامه النظام فيها على علاقه الاخوه المتبادله بين اعضاء المنظمه كان يتم ترتيب الطبقات فيها على هيئة تسلسل هرمي الشكل، وطبقا للتحقيقات والأبحاث التي أجرتها ديسكفري تشانل، قيل أن الماسونية ظهرت منذ عام 1717، وتم تأسيس أول مجموعة في لندن، في انجلترا. وظهر في هذه المنظمة العديد من القادة العالميين، من بينهم أدولف هتلر، وموسوليني، ووالت ديزني، وجورج واشنطن. هذه المنظمة لم تكن دينية بالمرة، بل كانت تسير ضد كل المعتقدات الدينية الموجودة في تلك الحقبة التي ظهرت بها كانت تسير طقوس هذه الجماعة حول الوصول إلى الحقيقة عن طريق المعرفة كانت تتكون من 33 درجة اجتماعية مختلفة كانت طقوسهم تتكون من احتفالات شيطانية والعديد من القوى الخفية الخطيرة ولكن لم يكن هناك أي دليل واضح يؤكد هذه المعلومات سادسا المتنورون تم تكوين هذه المجموعة في ولايات باير ميونخ في ألمانيا تم تأسيسها سرا في الأول من مايو من عام 1776 حيث أن هذه المنظمة اعتمدت على خرافات ناشئة على التحيز والتأثير الديني على الحكومات والحياة العامة وسوء استخدام سلطة الدولة وكانوا يسعون إلى الحث على تعليم المرأة والتساوي بين الطبقات هي عبارة عن جماعة عالمية تم تأسيسها بحكومة مركزية للعالم كله تضم أثر أثرياء العالم وكانت هناك مجموعة من هؤلاء الأشخاص وهم يتمكنون من السيطرة على العالم كله تقول هذه المنظمة أن البعض فقط هم من يتمتعون بالتنوير الكلي. توجد العديد من نظريات المؤامرة التي تم نشرها من خلال المتنورين من بينها الثورة الفرنسية واغتيال جون كينيدي وكذلك فوز أول رئيس إفريقي أمريكي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهو باراك أوباما كانت تضم عائلات مثل روشال وروكفيلر ومورغان يعتبر أهم الرموز المالية في مختلف البنوك ولكن لسوء الحظ لا توجد كافة البيانات التي تؤكد هذا الشيء مجموعة بيلدربيرغ منذ بداية تأسيس فندق بلدر بارك في هولندا من عام 1954، انضم إلى هذه المنظمة أكثر من مائة ناشط سياسي واقتصادي. كانوا يجتمعون كل عام في مكان سري في أوروبا أو أمريكا الشمالية تحت حراسة سرية شديدة. كان يتم مناقشة بعض من الموضوعات السرية وكان يجب على الأعضاء أن يحرصوا على سرية هذه المواضيع، ولا يجلبون العديد من الأشخاص معهم لهذه المؤتمرات. كما أن الشخص لا يجب يجب أن يأتي معهم في سيارته الخاصة لحضور هذا المؤتمر. كان هناك قانون ينص أنه لا يتمكن أي شخص من أن يكون رئيسا للولايات المتحدة لو حضر مؤتمرا واحد من هذه المؤتمرات السنوية. من ضمن بعض القرارات التي أصدرت في هذا المؤتمر هي اتحاد الأراضي الألمانية وابتكار عملة اليورو وتخلي الملك خوان كارلوس عن العرش في عام 2014 رابعا جماعة روسي كراشينيزم تم تأسيس هذه الجماعة في بداية القرن الخامس عشر على يد كريستيان روزينكويز، كان يستخدم أفراد هذا النظام الممارسات الخفية والمعرفة على الطبيعة حتى يتمكنوا من عمل تغيير ملحوظ في العالم كله. هي تعتبر من الجماعات الأساسية القديمة التي ساهمت في إنشاء ديسكفري تشانل. كما تم تأسيس جماعة الماسونية والمتنورين بسبب تأسيس هذه الجماعة، كما أنها كانت تعتبر واحدة من الجماعات الهامة التي تمكنت من تطوير أسس الجماعات الحديثة. ثالثاً: بروتوكولات حكماء صهيون. تم تأسيس هذه الجماعة على يد هيستوري وقام هو ومن معه بنشر وثيقة بها العديد من الأحكام. كانت تعتبر وثيقة ضد حكماء اليهود، وبالفعل تم تزييف هذه الوثيقة وأدركوا أنها غير حقيقية وبهدف الخداع فقط، ولكن تم نشرها في إحدى الكتب بعنوان اليهودية العالمية، كان ينص على الحركة ضد السامية وذلك عن طريق نشر الفكرية النازية، قال الكثير من الناس أن أدولف هتلر أعجب كثيرًا بهذا الكتاب، وهو ما جعله داعم للعديد من أفكاره. قالت العديد من النظريات أن الهدف الأساسي من هذه الوثيقة هو غزو العالم ككل وخداع الكثير بالفكرية النازية وتأسيس المنظمة الخاصة بهم وقال الكثيرون أنها كانت الدعم الأساسي لتكوين الحركة التنويرية ثانيا جماعة فرسان الهيكل كانت عبارة عن جماعة مسيحية مسلحة في العصور الوسطى واستمر نشاطهم إلى قرنين بالكامل تم تأسيس هذه الجماعة أول مرة في عام 1118 عن طريق قيادة تسعة من القادة الفرنسيين على يد إيكتوبا. كان الهدف الأساسي لهم هو توفير الأمن والأمان والحماية لدى جميع المسيحيين القادمين إلى أورشليم. ومع مرور السنوات أصبحت الجماعة قوية للغاية وتولت مناصب عديدة ومهام كبيرة وشهرة واسعة للغاية. كما أنها كانت توفر الدعم العسكري للعديد من الإمبراطوريات. كما انها ساهمت في اغتيال الكثير من الناس ووضع مختلف الاستراتيجيات في الحروب. وقيل ان الكثير من قادتها تعرضوا للتعذيب والشنق نتيجه لبعض القوانين التي كانوا يخرجون عنها. تم تفكيك هذه الجماعه في بدايه القرن الرابع عشر وهذا ما اوضحه جيروني لينكلن في كتاب اللغز المقدس. قال ان هذه الجماعه كانت تعتبر من الجماعات الاساسيه التي ادت الى تاسيس الجماعه الماسونيه. أولا وأخيرا جماعة بوهايمينغروف البستان البوهمية تم تاسيس هذه الجماعة في عام 1872 وهو نادي سري في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية ينضم الرجال فقط إلى هذه الجماعة ولا ينضم النساء ولكن قيل أنه قديما كان يتكون من الصحفيين والإخباريين والفنانين والآن يتشكل من المؤثرين العالميين والقادة والزعماء والشركات الضخمة الكبرى وفي كل عام يتم عقد مؤتمر لمدة أسبوعين وفي هذا المكان يتم عقد احتفال لحرق الجثث حيث يتم عن طريق حرق المخاوف التي تواجههم في الحياة يتم حرق هيكل طفلة صغيرة ويتم تقديمه كقربان إلى بوه ضخم مكوّن من الحجارة ويقال أنه في أحدى الأيام يقوم الرجال بالتزين بملابس النساء ويعد هذا كنوع من التقدير لمدى المكان العالمية التي تتمتع بها النساء في هذا المجتمع في عام 2000 قال الصحفي الأمريكي أليكس جونز والذي يعد واحدا من المتحدثين عن نظريات المؤامرة حول العالم أنه كان في هذه الجماعة وتمكن من معرفة العديد من احتفالاتهم كما أوضح أن كل المفاوضات والخلافات لا يتم حلها في هذا المكان ويقال أنهم هم من تمكنوا من نشر فكرة القنبلة الذرية أثناء إحدى الاحتفالات التي تمت إقامتها لدى هذه الجماعة في عام 1942 ولهذا قيل أن هذه الجماعة تعد واحدة من الجماعات التي تسيطر على العالم وعلى كل ما يوجد شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة